Артем Усуховський вірить у перемогу України. Проте не знає, чи повертатиметься на Донеччину. Де вже поцілею на вижиття, як подумають, як все це перевозити назад? Якщо там буде допомога якась, можливо, будемо повертатися. За інформацією начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Гамелія, з початку повномасштабного вторгнення в області розмістили виробництво 60 підприємств, які втікали від війни. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільна новини, Хмельницький.